nalog dao ci preduzetnika nakon oglašavanja u svrstom informisanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica Ili angažuje treće lice, ovo je headhunter koji je, kako se zove, koji je pronašao vas. Dakle, najme, ovdje je poenta u tome što sva glasila u Republici Srbiji moraju za određene grupe oglašivanja i jedna od njih je recimo ovaj, traženje radnika, moraju da navedu svoj PIB, matični broj, i to sve mora da se čuva u evidenciji oglašivača. Ukoliko se otkrije da ste vi u evidenciji oglašivača, to jest vaš nalogodavac, da su Da li je tražimo radnika, a onda baš na to radno mesto angažovali vas kao podizvođača, onda padate tačku broj 4. Ali ukoliko nije bilo takvog oglasa, nego ste vi iskomunicirali preko treće neke platforme gde je jedan nalogodavac, drugi izvođač, onda tačku broj 4 prolazite.